الآن وحصرياً ولها جاهزة الغيدة الندية بجديدات وبيات جديدة بناجات بملكتها ونغني في وصفا يغار القمر يغار القمر لما يغار القمر لما مني يا يفاضل ومني كي يفاضل ومني كي في ومني كي يفاضل ومني كي يفاضل ومني كي في الرجولة في كي يفاضل ومني كي يفاضل ومني كي يفاضل ومني <متحت> يا <في قليلة> اميرة دهانك جميل، تراحي تقع على ساقك، ساقك. نعم، سالم العام والخاصة، سوالف، سرقة، سرقة، سرقة، سرقة، في أنا ما جديد خارجها، وحصلي جديد خارجها، وحصلي نفس خارجها، وحصلي جديد خارجها، يا الله يا رب، ليش أنتي تقوليني؟ أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك. أنا أحبك، أنا أحبك. أنا أحبك، في الرجولة أنا أحبك، أنا أحبك. وبنا سبعة العرب سبعة, سبعة أو من خلال تطبيق موبايل فيسبوك أو على صفحة فيسبوك الساعة يا سروره على لا يا اصيله نهنيكي في الملكه الجميله نفس رحيبه لله، الله الحمد لله، الله الحمد لله، الله الحمد لله، في الحمد لله، الله الحمد لله، الله الحمد لله، الله الحمد لله، الله لكل جديد في علم.